درود میگم به همه بینندگان فارسی زبان در سراسر سر گیتی که بیننده برنامه های جنبه ایرانی هستند و همینطور درود خوش آمد میگم به دکتر آرتیمیس احورا که باز هم مهمان برنامه ما هستند و پذیرفتند که امشب هم کنار ما باشه بانو آرتیمیس عزیز خوش اومده به برنامه سپاسگذارم با نو افسانه گرامی درود بر شما و درود بر همه بینندگان و شنوندگان این برنامه اثری برنامه های جنبش رانسانس ایرانی. سپاسگذارم. جستان امشب در مورد نقش زنان <تصفيق> بخشید. نقش زنان در آزادی ایران یا کابه‌های آهنگر ایران چه کسانی هستند آیا زنان در طی این سالها با توجه به مبارزاتی که زنان ایرانی امسال سهيل حجاب‌ها و, و شکیلا منفردها در ایران داشتند و دیگرانی که من الان شوربختانه بزرگ ذهن ندارم اسامی شروع بگم آیا اینها پرچمداران یا همون کابه‌های آهنگر ایران هستند اه بله اه بانو افسانه خب ما میدونیم که در واقع بیشتر از یک قرن زنان ایرانی برای تغییر در وضعیت زندگیشون و بهبود وضعیت زندگیشون و برای آزادی اجتماعیشون آزادی فرهنگیشون آزادی زندگی شخصیشون و حتی آزادی سیاسیشون در مبارزه بودن و ما میدونیم که تقریبا بیشتر از یک قرن تاریخ سابقه طولانی فعالیت زنان در ایران وجود داره جنبش اجتماعی زنان ما میدونیم در اوایل 1905 در جریان انقلاب مشروطه آغاز شد و از زمانی که یک جنبش گسترده مردمی خواستار کنترل قدرت در واقع مطلقه سلطنت قاجار و, و ایجاد یک کشور قانونمند بود زنان در این راه با مردان همراه بودند در سال 1910 اولین مجله زنان در ایران منتشر شد که ما میدونیم که از همون آغاز زنان پا گذاشتن به عرصه اینکه صدای خودشون رو بتونن به گوش دیگران برسونن و بتونن از قلمشون و کلامشون برای روشنگری و بهتر کردن زندگی زنان دیگر آگاهی رسانی و اینکه بتونن قدمی بردارن در جهت حقوق خودشون انجام دادند خب ما میدونیم که در دوران حکومت در واقع قادشای شاهان پهلوی از 1920 تا 1979 که انقلاب شد زنان در زمینه تحصیل و اشتغال و مشارکت سیاسی ما میدونیم پیشرفت‌های خیلی چشمگیری داشتن و در سال 1935 اولین گروه از زنان در دانشگاه تهران ثبت نام کردن یعنی چیزی بوده 1312-13 و خب از اون دوران ما میبینیم که زنان ایران آماده شدن وارد شدن به دنیا دنیای آموزش، پرورش، تحصیل و بالندگی و در سال 1963 هم که محمد عزاش آریامه حق رعی رو به زنان دادن ما دیدیم به فاصله بسیار کم در عرض پنج سال ایران اولین وزیر زن رو در واقع دارا بود که اون زمان در 1968 در تمام خاورمیانه میانه ما وزرای زن اصلا نمی با اینکه ممکن بود در برخی از کشورهای خاورمیانه مثل مثل همین جمهوری جلی آذربایجان حق رعی یا پاکستان حق رعی به زنان داده شده شد اون دولت های استعماری که این کشورهای جلی رو درست کردن در واقع بهشون داده شده بود ولی زنان عملا حضور نداشتن و در ایران این حضور و این سابقه تلاش و مبارزه برای بهتر کردن زندگیشون و به آوردن حقوقشون همواره ادامه داشت و در این راه هم گام بزرگی زنان برداشتن در حالی که خب ما می‌بینیم دیگه دقیقا در پس از انقلاب با اینکه خود انقلاب آمد و از زنان ایران سو استفاده کرد هم چپی ها، هم مجاهدین هم این به طلاح ملی مذهبی ها همه اینها دستند دست زن، گذاشتن زنان رو بسط مبارزه و کشوندنشون تو خیابونها برای اینکه که مشتاشون رو گره کنن و محق بگن و بگن نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی یا نمیدم یا توسری یا روسری و دیدیم که چگونه اینها رو بازی دادن کشوندن که انقلابی رو به سمر برسونن که مستقیما حقوق خود همون زنان رو از بین می برد و زندگی اونها رو از بین می برد و آزادی اختیار و زندگی تصمیم گیری های زندگیشون ازشون می گرفت و دیدیمم که بلافاصله پس از اینکه انقلاب به سمر رسید از همون آغاز نوشتن قانون اساسی جمهوری اسلامی تمام قانون اساسی اه، برخلاف حتی قانون اساسی مشروطه قانونمندی دیگه در کشور وجود نداشت بجز همش حفظ نظام جمهوری اسلامی و حفظ قانون اسلام. یعنی دیگه نه ایران مطرح بود حتی اون قانون اساسی دوران مشروطه هم یعنی در واقع کمرنگ شد از بین رفت و مملکت قانونمند که مردمش در برابر قانون یکسان باشن که در دوران انقلاب مشروطه به اینجا رسیده بودن ایران و بعدم خب رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه پهلوی به اون اندازه حقوق زنان رو گسترش دادن و همه حقوقشون رو بهشون دادن حتی حق سیاسی دیم یک مرتبه بلا فاصله پس از انقلاب تمام حقوق زندگی زنان ازشون کاملا گرفته شد. و خب ما میبینیم که دیگه بعد از اونم زنان همینجور رو به نشیب رفتن و میزان اشتغال زنان بسیار کاهش پیدا کرد. اشتغالی که تا پیش از اینکه انقلاب به سمر برسه چیزی حدود مثلاً 89 درصد زنان ایران شاغل بودند و بسیاری از زنان در بازار کار و تحصیلات و اینا زندگی می کردند یک مرتبه جلوی همه این در واقع اختیارات و این آزادی های زنان گرفته شد و قوانین اسلامی آمد هم تنظیم کننده و الزام پوشش اجباری حجاب رو گذاشت هم سن قانونی ازدواج از 16 به 9 رسید هم تمام قانون حمایت خانواده برداشته شد با قوانین شرعی جایگزین شد و دید که خب حق طلاق از زن گرفته شد حق حضانت بچه ازش رو گرفته شد ارث برگشت به نصف و همه اتفاقاتی که دیگه همه ما میدونیم که چگونه زنان سرکوب شدن و پس رونده شدن با این که در تمام این چهل و چهار سال زنان همچنان تلاش خودشون و مبارزهشون رو برای حرکت به جلو ادامه دادن و با اینکه همین الانی که من و شما با هم صحبت میکنیم بیشتر از 60% درصد دانشگاه ها رو دانشجویان دختر گرفتن با این حال میبینیم که این همه دکتر، مهندس، نمیدونم وکیل، روزنامه نگار، هنرمند این همه افراد تحصیل کرده ای که از این دانشگاه ها میان بیرون فقط 15 12.2شون شاغل هستند. در برابر 64 درصد مردان که بازار کار ایرانو دارن فقط 15-20 15.2 درصد زنان ایران بازار کارو دارن که در زندگی سیاسی فقط 16 17 نماینده زن در مجلس داریم یعنی 6 درصد نمایندگانو زنان میگیرن از فکر کنید 94 درصد من 6 درصد نماینده زن داریم که اونام تازه خودشون عمله ستم هستن و دستوپای جمهوری اسلامی هستن برای ستم مضاعف و تصویب قوانین ضد زن علیه زنان همنوعشون در ایران و جالبه در تمام پست های مدیریتی ایران که نگاه می مدیر عامل ها یا مثلا نماینده های شورای شهر یا در کلیه وزارتخونه های داره های دولتی کمتر از یک درصد ما زن در پستهای های مدیریتی داریم از همینجا متوجه میشیم تبعیض قانونی، تبعیض حکومتی، تبعیض دولتی کاملا هدفمندی علیه زنان ایران اعمال میشه و جالبه که هیچ جمعیت دیگه ای به اندازه زنان در ایران دنبال حق و حقوقشون هم نیستن مثلا, مثلاً به عنوان مثال میگم شما هیچ انجمنی در ایران نداریم به عنوان مثلا انجمن ارامنه ایران برای دستیابی به حقوقشون مثلا یا انجمن یهودیان ایران یا انجمن مثلا نمیدونم فرض کنید نمیدونم مثلا حیوانات ایران برای حقوق ایران. اینقدر که زنان در تمام شهرها و بخشها و مناطق نزدیک و دور ایران برای حقوقشون دارن می‌جنگن هیچ ارگان دیگری هیچ سازمان دیگری هیچ جمعیت دیگری اینقدر در راستای ایجاد تغییرات برای دستیابی به آزادی و حقوق اولیهشون نیستند و این تصمیم در واقع این کاری که این زنان و بانوان ایران دارن میکنن برگرفت از تجربهشون از قوانین نتبیزامیزی که هزاران زن وادار کرده که به خودشون بدون حقوقشون باشن چون دارن نیبینن که نمیتونن به امید این باشن یک روزی روزگاری یک مردی نماینده مجلسی رئیس شورای شهری نمیدونم مثلا نمیدونم مدیر عامل فلان اداره و وزاره خونه یا شرکت یا هر ب... اینا دنبال حقوقشون باشن برا همین زنان دیدن هیچ چطور این من در چون آفرستو پرانتز باز کنم این افرادی که حالا در هر سمتی که هستن در جمهوری اسلامی چه زن چه مرد و اینا فیلتر شده جمهوری اسلامی هستن با اصلا این ها افرادی هستن با افکار اسلامی که در زن هستن و زن هستن تفکر و ایدولوژی اسلامی کلا ضد زن هست. به خاطر همینه که ما در جمهوری اسلامی، در حکومت آخوندی و جمهوری اسلامی اصلاً نمی نمی‌بینیم که کسی که یک پستی داره کوچیک‌ترین حمایتی از زن بکنه. مگر اینکه به منفعتشون باشه سو استفاده از نام زن. کاملا درست میگین. کاملا درست میگین افسانه جان. دقیقا به نکته بسیار مهمی اشاره کردی. من در یکی از کلاب که برای بانوان درون ایران صحبت می‌کردم اتفاقا یه نفر برگشت گفتش که اینایی که میان تو تلویزیون ها متاسفانه یک عده از زنان ایران میان میشینن جلو دوربین و در مورد هجاب و نمیدونم تعدد زوجات و سیقه و نمیدونم اینکه خانوما برن برای شوهرشون همسر دوم و سوم بگیرن خودشونو از این حرف و حرف پس اینا که من برگشتم اینو به پاسخ دادم که ببینین دوستان گرامی اینها آدم معمولی نیستن اینا من و شما و چهار تا زن و دختری که واقعا دارن در کوچو و ایران را میرن زندگی میکنن کار میکنن درس سما اینا اونها نیستن اینها یا افرادی هستند که در خود جمهوری اسلامی در بخش‌های مختلف مشغول به کارند یعنی مثلا مدیر فلانجا فلان جا است مثلا اه اه این به اصطلاح خواهران زینب و خواهران زهرایی که اینا در همه جا از هزار فیلتر رد میکنند یا اینها هستن مثلا استاد دانشگاه علامه استاد دانشگاه از زهرا اگه شما نگاه بکنید اینا افرادی هستند که یا خودشون تحصیلات حوزوی دارن حوزه علمیه زنان یا اینکه در در دانشگاه مثلا ام ببخشون. من تلفنم زنگ در دانشگاه مثلا از زهرا دارن تحصیل میکنن یا در اون تربیت مدرس با چادر و چاقچول دارن میرن و یه چشمشون بیرونه و اینها رو جمهوری اسلامی میاره اول تربیتشون میکنه در اون مراکز و ورشون میداره میاره رو پست هایی که میخواد به اسم اینکه ما زن رو در استخدام گرفتیم قرار بده اینها رو قرار میدن و همین ها رو میارن جلوی دوربین های تلویزیون و اکثر اوقات اگر به اینها نگاه کنید اینها همه ما میدونیم اینا نماینده زنان ایران نیستن اینا نماینده من و شما دختران جوان ایران زنان تحصیل کرده ایران زنان دربند ایران در طبقات گوناگون اجتماعی اصلا نیستن اینها بازوهای تبلیغاتی حکومت جمهوری اسلامی هستند و میان اونجا میشینن که ایده ها و عقیده های جمهوری اسلامی رو تبلیغ کنند و قبح خیلی از چیزها رو بریزن هنگام میگی یک زنی رو میبینید اومده نشسته در حد یک کلفت در حد یک مستخدم در حد یک برده و کنیز داره مقام زن رو میاره پایین که میاد میشینه توصیه میکنه که بیاین و پای شوهرتون رو بذاری تو لگن و اینجوری بشورید و اونجوری خدمت کنید و سرویس بدید و شما دقیقا دارن زنانی رو میارن اونجا میشونن که به عنوان این که ببینید این یه آدم مثلا تحصیل کرده است استاد دانشگاه از زهراست در حالی که اینا همش تذ... تحصیلات حوزوی دارند، مدارک قلابی و مدارک مذهبی و اسلامی دارند، نه اینا رو میارن برای تبلیغات جلوی دوربین ها میشونن و واقعا اینها نماینده زنان ایران نماینده دختران ایران نیستن همون گونه که اده دیگری از این اپوزوسیان ما آب‌های دستساز رو جمهوری اسلامی صادر میکنه میسازه میفرسته به بیرون کشور و اینها اصلا صدای مردم نیستم اونایی که ادای فمینیزم رو در میارن دو از حقوق برابر زن و مرد میخوان بزنن حقوق زنان حقوق زیر پا گذاشته بعد میان میشینن با اون حرکات خیلی خیلی واقعا سطح پایین و بی کلاس یک چیزی رو به نمایش میذارن جلوی دوربین ها که من همیشه این رو گفتم گفتم اینها اگر که 50 سال پیش جلوی مثلا شما ما در فیلم فارسی کرکترهای اینجوری رو میدیدین تو مای قبر خانوم بودن و مثلا خدیجه خبرچین یک چیزهایی بودن که کلاس اجتماعی اون بوده حالا آوردن جمهوری اسلامی افراد این چنینی رو میسازه حالا یه عده‌شون به اسم زندانی سیاسی‌اند که واقعاً نیستند بعضی‌هاشون یهود نوبل پرایز بهشون میدن جایزه صلح نوبل میدن یا شما می‌بینید که اصلا این خانومی که تا پس پری روز داشته خودش با روسری و مقنعه و میشسته جلو تلویزیون و میگفته من خودم و یک مسلمان شیعه 12 امامی میدانم و دین اسلام دین رحمت و رحمت و اینها هست یک متبه چگونه سر میارن از گرفتن جایزه نوبل یکی دیگشون میاد توی گزارشگر خبری میشه یکی دیگشون میاد میشه فعال حقوق بشر یکی دیگهشون تو خیابونها را میره و فیلمبرداری میکنه و اینها انواع اقسام کراکترهایی هستند که یا جمهوری اسلامی یا همون دست های پشت پرده در غرب به اینها تریبون میدن به اینها فضا میدن که بیان و به اسم صدای مردم مردم رو منحرف بکنن در حالی که در واقع شیر زنان و دلاور زنان ایران همون هایی هستند که میبینید در تظاهرات گوناگون درون ایران میان به عنوان مثلا درخواست حقوق برابر میکنن برابر مثلا پرستاران، حقوق بازنشستگان حقوق فرهنگیان کارگران کارخانه ها و خیلی جاهای دیگه اون زنانی که درون ایران دارن مبارزه میکنن تو سری میخورن نمیدونم چماق به سرشون کوبیده میشه تو زندان میندازنشون بسیاری از این دختران و زنان جوانی که اکنون در درون ایران توی زندانها هستند اینها اون دلاور زنانی هستند دلاور دخترانی هستند که در واقع مبارزین اصلی هستند و اینها هستند که سالهای سال از زندگیشون از موقعیت کاریشون از تحصیلشون از همه امور عادی که یک فرد برای زیست نرمال نیاز داره محرومند و مدتهاست در زندانها دارن میپوسن اینها هستند که در واقع های آهنگر ایران هستند برای نجات ایران و آزادی ایران و جالب اینو ما بدونیم که بسیار زیاد شدن این گروه هایی که دختران و زنان ایران در بخش ها و گوشه های مختلف کشور تشکیل دادن حتی ما میدونیم دخترانی هستند که پدراشون روحانین باور کردنی نیست پدران اینها آخوندن و این دختران انقدر گریزانه از این حکومت، از اون اسلام، از اون کتاب، از اون خفقان، از اون واقعا عقب ماندگی و پس ماندگی که میخواد این زنان زنانو برگردونه به 1400 سال پیش در بند و یوغ اون به اسطلاح پستوها و نقابها و هجابها، خود اینها خیلی اوقات ما می‌بینیم توی خیلی از این کلاب هاوسا میاد می صحبت میکنند یا خیلی از جاهای دیگه ما پیام هاشون رو میخنیم به ایمیل هایی که میفرستن پیام هایی که میفرستن و خود همینا پرچمداران آزادی ایرانن یعنی کسی ببینی این رشادته کسی که از خانواده ای می میاد که سراپا اسلامی بودن آخون بودن آخوندزاده زاده بودن و خودش میاد دگرگونی اندیشش و این گونه در واقع با جونش رو در واقع میذاری کف دستش دیگه. کسی که پدر خودش مثلا آخوند و میره دینش رو عوض میکنه و از اسلام در میاد خب ببینید این این رشادتش بیشتره یا کسی رو که برمیدارن میفرستن به خارج از کشور همه مودلم بهش حقوق میدن تریبون میدن جا میدن بعدم میاد میگه چیکار کنی برید یواشکی رو, رو بردارین عکس بگیرین بعدم میان به اصطلاح فرهنگ ملی رو قهرمانان ملی رو شخصیت های تاریخی ما رو یا تمام آن چیزی که هویت ایرانی رو می رو به مسخره می گیرن خود مردم دیگه تشخیص میدن که راست چیه دروغ چیه یعنی انقدر مردم این حیله ها و این بازی های جمهوری اسلامی رو در چهل و چهار سال همه رنگشو، همه مدلشو رو دیدن از قالب دانشجوی صادراتی قلابی به خارج به عنوان اپوزوسیان دیدن تا فعال حقوق زنان که میره جایزه نوبل میگیره تا فعال حقوق بشر تا فعال ف... فمینیست نمیدونم رئیس جنبش زنان اونه کارگران اونه این و اون و بالاخره شما خودتون همه تو این رسانه ها هستیم و میبینین که چه شخصیت های دروغینی برای اینا ساختن اما آنچه که ما یک که تو کلامتون هست که خیلی جالبه اینه که اون خانمایی که در زمان پادشاه فقید به اوج جایگاه و منزلت زنبانو بودن رسیدن مثل همین خانم جایزه نوبل شیرین عبادی و خانم ناطق و خانم پروانه فر اینا که که کمک کردن خمینی بیاد یعنی اینها از جمله زنانی بودن که قبل از جمهوری اسلامی جایگاه های ای داشتن کسوم آمهایی داشتن که الان مطلقا نمیتونن به دست بیارم تو جمهوری اسلامی با این شرایط آسته. و جالبینه که اینهاست تلاش کردن کومینی رو آبوردن گذاشتن رو پاش گذاشتن رو یک ملت و خودشون توی اون بقومت و اون جمهوری که طالبش بودن و براش میرفتن تو توراب شعار میدادن اسلحه میکشیدن نتونستن بمونن اون پرمان پرمانو پرمانو که در البته یه پربهر ایشون رو که زدن که پاره کردن بقیه‌شون هم همه فرار کردن از ایران اومدن بیرون و وقتی هم میان تو این شبکه های لندنی میشینن صحبت میکنن میگن ما قم این اکبرو رو نمیشناسم شما بخواد میکنی اگر نمیشناختی رو کردین و کمک کردین به اینکه بیاد به یک ملت رو بدبخ کن اگر همین حتی بعد از اصلاح صلاحیت نداری صلاحیت نداری در مورد نوع یا اصلا در مورد مسائل سری اثر نظر کنید چون یک بار تباهی رو به بار آورده دقیقا بیشتر. بعد ببینین یکی از کسانی که مانند همون احمد احمدها مانند اون شریعتی ها امثال اون شاملوها خود سیمین دانشور اگر یادتون باشه سیمین دانشور تا روزی که زنده بود میگفت اگه من برگردم به سال پنجه باز میرم انقلاب میکنم یکی نیست بگه تو اصلا در زیر چتر حکومت پهلوی تونستی خودتو برسونی به تحصیلات دانشگاهی و استادی دانشگاه و اینا اینقدر برای امثال شما در اون کشور زحمت کشیده شد شد سرمایه های ملی صرف شد که شما نمک بخورید و نمکتون بشکنید دست کسی که تا آرنج شد توی اصل کرده بود و توی حلقوم شما کرده بود رو گاز بگیرید و بعدم بیایین بریم با خوشحالی همون شاملو هم اینطور بود تا روزی که زنده بود مگه مسخره نمی‌کف فردوسی رو مگه همینا نبودن که مرتب دروغ و جعلیات علیه حکومت پهلوی چقدر اینها دروغ علیه سواک فقط پخش کردن تختیر و سواک کشته، سمد بهرنگی رو سواک کشته، اینو سواک کشته، اون رو سواک کشته مثل اینکه اینا یعنی دقیقا دروغ پراکنی هایی که خودشون میخندیدن پشت سر مردم و خودشون همشون بعد از انقلاب تو این 44 سال یکی یکی اعتراف کردن که ما این دروغ ها رو می ساختیم برای که هیچی نداشتیم بگیم در مورد حکومت پهلوی، هیچی نداشتیم بگیم من یاتون بشه در مورد اون انقلاب ملت که گفتم دیدین شما حقوقی که به کارگر ایرانی دادن فقط اون کمونیستها در خود روسیه و کشورهای کمونیستی وعدش رو به مردم میدادند. دادن شاهنشو هاریامر بدون هیچ وعده همه حقوق به کارگر ایرانی داد بدون هیچ سیستم کمونیستی هم داد و اینا دیگه چی نداشتن واقعا که بخوان ایراد بگیرن بگن حالا مثلا الان ما میخواهیم خلق های دربند کارگر کدوم دروند کارگر کارگری که در سود سا... کارخانه سحیم بود، خونه داشت، ماشین داشت، زندگی داشت، یه کارگر میتونست پنج تا 6 تا بچه رو با یک حقوق اداره بکنه. امروزه در هر خانواده پدر و مادر هر کدوم دارن سه جا کار میکنن تو ایران، یک دونه بچه رو نمیتونن خرج بدن و بزرگ کنن. ببینید چقدر اینها بی انصاف بودن و چقدر دروپراکنی کردن که اون اتفاق بیفته و جالبه برای من که روز به روز من دارم می بینم شبکه های زنان درون ایران داره نیرومنتر میشه تنها مسئلهی که به نظر من در درون ایران وجود داره و باید انجام بشه اینه که زنان ایران باید این شبکه ها رو با هم مربوط بکنن یعنی باید مثلا روی این شبکه های تلگرام یا واتساب یا این شبکه های اجتماعی که درون ایران کار میکنه، و اکثر مردم با اونا در تماس قرار می گیرن باید مثلا انجمن زنان ایران در مثلا خوزستان با خراسان و با تبریز و با مثلا کرمان اینا با هم وصل بشن برای اینکه اگر قدم به قدم مردم یک پارچه تر بشن حکومت عقب و عقبتر خواهد رفت این ثابت شده در طول تاریخ و به ویژه زنان ایران که اینقدر فعاله ما الان مادران همین کشته های خیزش های 96 و 98 و اینها رو میبینیم هنوز این مادران هستند که نفر اول و خط مقدمند و با رشادت و شمامت میان حرف میزنن و عکس بچه هاشونو میگیرن دستشون و خونخواهی می‌کنند. این شیر زنان هستند که این گونه دارن در واقع خون جوانان رو نمیذارن پایمال بشه برای همین خیلی مهم هست که زنان درون ایران شبکه هاشونو به هم متصل بکنن به هم پیوند بدن و این خیلی موثر تره موقعی که مثلا یه همچین اتفاقی مثل جریان سربریدن این دختر هیده ده ساله و همچین جنایت وحشتناکی کل کشور رو تکم میده و کل جهان رو تکون میده باید به عنوان مثال اگر که بناه هستن زنان بیان و اعتراضشون رو نشون بدن یا مبارزه شون رو یا استادگیشون رو در برابر چنین بیرحمی و و زن در جامعه اسلامی ایران نشون بدن مثلا بیان به چند زبان مختلف یک پلاکارت هایی بنویسن شده ده نفر، 15 نفر در هر شهرستان، در هر بخش، در هر, ش... هر جایی که هستن ای قرار وایستن و اینو فیلمشو بگیرن و به دنیا نشون بدن باید اینو متحد همه با هم در سراسر ایران انجام بدن و این کاری است که زنان ایران این شیر زنان و دلاور زنان ایران بایستی امروز انجام بدن برای که هیچ کس به اندازه خود زنان نمیتونه این درد عمیقی که زنان در این 44 سال علاوه بر اون ستم مضافی که به همه مردم ایران شده ای به اینها چندین برابر واقعا ستم رفته به زنان هم از نظر قانون هم از نظر حکومت هم از نظر خانواده ها هم از نظر اجتماع هر جوری که شما فکر می‌کنی هم از نظر اقتصاد هم از نظر تحصیل کار سیاست هر گونه فشار و هر گونه ستم و هر گونه پسراندگی رو زنان ایران تجربه کردن هر خشونتی رو تجربه کردن و هیچ کس به اندازه خود این زنان نمیتونه همدلی کنه با همدیگه پشتیبانی کنن از همدیگه و متحد باشن در سراسر ایران این گروه ها و شبکه مختلف حقوق زنان خودشون بیان با همدیگه یکی بشن دست نیرومند بشن این زنان هستند به نظر من که میتونن و جمهوری اسلامی ازشون خیلی شاید بیش از مردان هم در وحشت و حراسه و اگه دقت بکنین اون اندازه ای که تو 44 سال گذشته اینا زن گرفتن و بردن و نمیدونم دستشون رو توی شیشه سوس کردن و رو لباشون نمیدونم تیغ میکشیدن و موهاشون رو میبریدن و لباساشون رو میبریدن و با گیسشون میکشیدن تو ماشین ها و به و بگیر و به و بکش و زندان و شکنجه و تجاوز این همه سه که به زنان کردن برای سرکوب زن شاید خیلی کمترش در حد مردان رفته برای که دلیلی که میتونستن زنان رو سرکوب بکنن خیلی بیشتر بوده و, و از جنبه های گناگونتری میتونستن به زنان حمله کنن به نسبت مردان برای همینم هم این زنان هستن که به نظر من در آینده ای ایران این مادران ایرانی و این زنان و دختران ایرانی دلاور هستن که میتونن تغییرات بزرگی رو ایفا بکنن. سپاس. البته با من یه موضوعی رو تو پرانتز اضافه کنم که شوربختانه در ایران الان مادران داغدار دا. ما میدونیم که اصلا در طول این دو سه سال واقعاً حشمدار مبارزات بر علیه جمهوری اسلام شدن اما شوربختانه شیادان و پاسبانی هستند در خارج از ایران یه بهانه‌های مختلفه در ایران حالا ما با من باز هم میگم اسم نیارم اسم نمییارم و دیگه شلوار برای همه ی دوستان و کسانی که میشنون خب مشخصه که ما منظورم خوشلا هست هم. اینها میان مبارزات این مادران داغدار رو به نظر من میارن مطالباتشون در یه جوری که در چارچوب همون جمهوری اسلامی به گنجه دارن به حداقل اقل میرسن در صورتی که این مادران خواهران مثل خواهر فرزاد افسداری که توی آقا جلیب فکر میکنم یا بهبهان هستن ایشون و مادرانی که در شهرهای دیگه هستن اینا دیدین که همدیگه رو پیدا می‌کنن اما افرادی هستن که از اینا سوء استفاده می‌کنن ایکاش یک کدوم از این مادران این برنامه رو میدیدند که ما خواهش می کنیم ازتون ما همون که شما قلبتون سوخته جگرتون سوخته و ما اون رو واقعا درک نمی کنیم و فقط میتونیم هم کنیم و میتونیم کنار شما حالا ما این طرف مبارزه کنیم اما شما که دلتون سوخته جگرتون سوخته اجازه ندیم که از احساسات مادرانه و خواهرانه شما افراد سوجو منفعت طلب که دنبال فاندشون هستن سو استفاده کنم سعی کنین مسیر مبارزاتتون واقعا در راه ایران باشه نه فقط خونخواهی فرزندان خودتون بلکه دادخواهی تمام ایران از جغرافیا بگیر تا فرزندان دیگرانی که کشته شدن تا افرادی که از ایران فرار کردند تا بیآبرویی که در طول این 43 سال بر سر زن، دختر و مرد ایرانی اومده به خاطر معلم، به خاطر کرستار، به خاطر کارگر، به خاطر همه اینا باشه نزارین ازتون سو استفاده بشه آگاه تر باشین، بشار باشین و به این افراد اجازه دخالت ندین خودتون با هم نماینده برای خودتون انتخاب کنین و این مبارزات رو ادامه بدین چون این افراد نه دلسوز مردم ایران نه ما زنان هستن و نه صدای ما هستن من اینجا تأکید می‌کنم بان آستمیتش هیچ سادراتی صدای من زن ایرانی که دارم در آوارگی درد می‌کشن و درد زن‌های هموطنمون هم رو میبینم و تر طول این سالها نه صدا بودن نه برای نه زنان داخل ایران اجازه ندارن بولاشن و بشینن در کنفرانس‌های مختلف بگن من صدای مردم ایران هستم شما حتی صدای چی،, چی بگم کوچکترین ارگان یا تشکل زنان در ایران نیستیم حتی اونهایی که داری از اون تو استفاده میکنیم مثل چاشنگ‌های سفید اگه اشتباه نکنم یا حالا آزادی‌های یواشکی که واقعا خندهدار و محتکه. شما صدای ما نیستیم، من, من با من یک زن ایرانی یک, یک شهروند ایرانی که واقعا الان حقوقی در ایران ندارم حقوق شهروندی ندارم بهت میگم شما نماینده و صدای ما نیستید و مادران داغدار زنان ایران که در بندین آزادی خواهان چه زن چه مرد اجازه ندین ازتون سو استفاده بشه این خواهشی که من عنوان یک زن ایرانی از شما کاملا درست میگی افثانه جان من یک نکته پایانی هم بگم که مبارزه شکل های گوناگون داره در زمانی که جنگ جهانی دوم در جریان بود و عده بسیاری از افراد رو در این اردوگاه آشویتس برکنو نگه داشته بودن مبارزه یعنی اینکه زندگی کردن بر ارزش و پرنسیپل و هویت خودشون و این بیشترین چیزی بود که در اون شرایطی که بالای سرشون با بلوله وایستادن و تو اتاقهای گاز اینها رو خفه میکردن و بعدم تو کوره ها رو رو میسزوندن این مهمترین کاری بود که میتونستن بکنن برای ایرانیان کنونی یکی از راه های مبارزه همین نام‌های ایرانی است که مادران ایرانی دارن میذارن و روز به روز هر چی تبلیغ کردن که بیاین هر کس اسمش محمد و فاطمه است به سکه طلا میدیم و بیاین جایزه بگیرین اینها روز به روز های ایرانی بیشتر شد و روز به روز امثال غلام علی و غلام حسین و کلب علی و این های شرم‌آوری که آدم خودش در حد سگ و نمیدونم شغال و نمیدونم حیوان مختلف عرب خودشو بدونه و اون قاتلین نیاکانش رو در واخود غلام اونها بدونه این یکی از زیباترین مبارزاتی است که زنان و مادران ایرانی انجام دادند در این سالها و روز به روز هم بیشتر شد یکی دیگهش همون جشن هایی است که زنان و مردان ایرانی دارن با هم میگیرن و روز به روز داره پررنگتر میشه مثل تیرگان ها مثل مهرگان ها مثل جشن سوری شب چله نوروز هایی که با جلو الشکواتش بیشتر مثل شادزیستی که زنان و مردان ایران هر جا به هر مناسبتی یعنی الان امروزه در کوچه و خیابان پیدا میکنن مشغول رقص و آواز میشن و سعی می‌کنن یک جوری این مبارزات و این در واقع دهن کجی رو به این حکومت نشون بدن که هر کاری شما بکنید ما در نهایت داریم حرکت میکنیم به سوی ایرانی بودن و زندگی خودمون فرهنگ خودمون هویت ملیمون و این فرهنگ و این حکومت وارداتی و این آین وارداتی برای ما کارساز نیست و هرچی ما رو بمباران کردیم بازم نتیجه عکس داده و هیچ تأثیری نتونست بزن این خودشی که از بهترین مشخصه های است که زنان ایران در واقع به نوعی دارن نشون میدن درون ایران و این جای امیدواریست و من میدونم که در فردا ایران زنان بسیار بسیار خوش خواهند درخشید درست کاملا درسته و من با تو موافقم بانو آرتمیز و مطمئنم یک کاوه نخواهیم داشت در اها. هم در اروپا هم در امریکا هم در کانادا هم در ایران زنان پیشگامان مبارزات هستند خوشبختانه و مردم هم آگاه هستن و میدونن کی به نفع ملت ایران سرزمین ایران قدم بر می داره، قلم میزنه و کی به خاطر جیب خودش منفعت شخصی این داره این کارو میکنه بسیار سفاظ عزیز از اینکه بار دیگه در این برنامه حضور پیدا کردیم و, و از تو با مداری استفاده کرد جابید پاینده ایرانی پاینده پید. ایران و بدرود